Já mám volno každý den po škole, takže od tří nebo čtyř hodin odpoledne v podstatě už dělám, co chci. Tak volno mám, když se udělám. No. Takže samozřejmě záleží vlastně jenom na mě. Pokud mám, nějakou, pokud mám nějaké povinnosti, tak se snažím jako udělat co nejdřív, dřív, abych, abych si tu volno vlastně mohl využít no, do den. Takže. Docela dost mám volno, ale myslím si, že moje uh, plánování času by mohlo být lepší, takže musím zařizovat spoustu malých věcí většinou a, a pak se stane, že mi občas ten čas jako nezbyde, ale, ale teoreticky mám spoustu času, prakticky je to horší.